بسم رب العباد ابد الشعر واستهلاه ربنا الواحد المعبود مولى البرايا بعدها مرحبا ترحيب عود ودلا بالضيوف النشا شد فرق الوزن وعداد وابله عالسعه والرحابه صرت تنشاذ الكريمة السنة في وارث الطيب كله شيخ مطبع. نشمي سعوله كله خراسويه يا عبد الكريمه سود دفيس وحي وشله الف مبروك وايامك عساها هنيه الف يا عبد الكريم سوق دخيس ألف مبروك ويامك عساها هنيه، ألف مبروك ويامك عساها هنيه، يا علي بن جدوده للسيوف المسلة، الشيوخ الكرم اللي لهم صيت، تعالي سمنبعنا الكرم والجود والطيب وأهله يذبحونا من وطيبينا والختام الصلاة ما هل نورا له اللعنبي والصحابة في ختام المقالين.